Da har jeg vært så heldig å få med meg Ingrid Almås Urdal. Og Ingrid, kan du presentere deg selv? Ja, det kan jeg. Jeg heter Ingrid Almås Urdal, 33 år gammel och har jobbat som lærer i 8 år. Alle disse årene har jeg jobbet i Bærum kommune på Gjettum skole. Og jeg jobber primært som norsk og engelsklærer, har også musikk, og sal og scene, men vi som norsk og engelsklærer i dag. Da. Mm. Dere jobber med iPader 1 til 1, gjør dere ikke det? Mm, det stemmer. Og dere, har, og dere har en interessant vurderingspraksis. Kan du fortelle litt om hvordan kollektivt dere tenker om vurdering på skolen din? Mm. Det har vært en diskusjon over noen år nå, hvordan vi tenker om dette med å gi løpende karakterer. Og vi kom for noen år, år siden, fram til at vi synes at det er en god idé å ikke gi løpende karakterer, altså kun gi tallkarakterer ved halvårsvurderingene til jul og til sommer. Så vi eh, gir elevene tilbakemelding som vi tenker at de har bruk for underveis, og unngår eh, liksom gradering av typen lav, middels, høy på underveisvurdering. Helt sett. Mm. Og det vi ønsker at du ska fortelle litt mer om i dag, det er hvordan dere jobber med sammensatte tekster. Hvorfor synes du det er viktig at elevene jobber med sammensatte tekster i faget ditt? Det er jo, jeg tenker at det er en ny tekstkultur i hele samfunnet, egentlig. Og kanske speciellt i elevene sin hverdag. De er vant til YouTube och de er vant til memes og alle här tingene her, som jo är. Sammensatt tekst, eh, i tillegg så har det blitt väldigt naturlig efter at vi begynte eh, for 5-6 ja, år siden med iPad 1-1, så har det jo gått litt av seg selv egentlig, at man er nødt til å tenke andre typer tekster, og da blir det en form for sammensatt tekst, multimodal tekst veldig fort. Mm. Hva slags læring, eller hva slags annerledes læring føler du at dette fremhever? Praksis mm. nå kontra tidligere. Jeg tenker at, at sammensatt tekst er så mangt, og hva slags type læring det er fremme, det, det avhenger litt av formålet med oppgaven. At, eh, hvis formålet er å, å lære om kommunikationsmodellen, så kan man analysere en reklame tekst, mens hvis formålet er kanske lære noen seg selv eller verden rundt seg, så kanske man eh, lage en digital fortelling om en karakter fra en bok man har läst eller en film man har sett. At det hele tiden er formålet som ligger ligge grund grunn for hvilken type læring man oppnår. Men att det er mulig å oppnå ganske mange flere typer, at man kan få till mange flere typer formal på oppgavene nå enn det man kunne før. Kan du gi oss noen eksempler på hvordan du bruker samsatte texter i din undervisning? Ja, um, for eksempel så jeg kan ta det siste emnet vi så da, så har um, jeg jobbet opp med det nå, og i vinter så så vi en film, en som var basert på en grafisk roman, som heter Persepolis. Og uh, i etterkant av denne filmen så fikk vi elevene da til å lage en digital fortelling, der vi skulle vise vilket typ av händelse personer som hade varit med på att forma huvud altså hovedkarakteren sitt liv, da, og hvordan hun ble som menneske. Litt for at de skulle reflektere over hvordan eh, ulike hendelser personene er på å forme som menneske, men også for å på få deres egen eh, tolkning av filmen uten at det bare blir ett slags handlingsreferat eller en analyse. Mm. Det er ett eksempel. Men har var det altså ikke en skriftlig tilbakemelding. Hvilke føringer ga du i forhold til den multimodale tilbakemeldingen som elevene skulle gi? Mm. Det er vi jo naturlig nok også veldig opptatt av på skolen nå. Når vi ikke gir karakter og den type lav-middels-høi måloppnåelse, så er vi väldigt opptatt av grunnlige vurderingskjennetegn. Og da må også disse kjennetegnene gå på det som er det rent multimodale. Altså, elevene må vite at vi ser etter eh, hvordan elementene i den sammensatte teksten henger sammen. Eh, hvordan lyd spiller in for eksempel at de ikke har bakgrunnsstøy. Hvis de bruker musik som virkemiddel, så må den være for høy sammenlignet med eventuell prating. Eh, ja, det bør se være vokal på musikken, hvis de skal prate samtidig. Sånne type ting er vi opptatt av å liksom, eh, tydeliggjøre sånne punkter, da, for at elevene også ska se på dette som eh, kompetanse de faktisk ska visa at de har, eh, når de jobber multimodalt. Mm. Men er dette kompetenser du har øvet på på forhånd? Hvordan har du lært eh, bort til elevene dine, hvordan de ska få til en multimodal komponsasjon? Har du undervist mm. dem på dette på forhånd? Ja, altså vi er opptatt av å bruke modelltekster og eksempler for at elevene skal, skal se det for sig For erfaringsmessig så, så vet de ganske mye, for dette er jo, som jeg nevnte, deres tekstkultur. Så de vet ganske mye om hva de synes er bra, men det tenker de ikke over før de har et ferdig produkt ofte. Så de kan se når man viser eksempler at ja, det er bra det er ikke bra. Eller der burde det vært mer sånn, men de tenker overraskende litt over dette i egen eh, komposisjon. Da. Så vi eh, bruker mye tid på å vise frem gode modelltekster, og på en måte synliggjøre hvilke vurderingskjennetegn som er blitt oppfylt her. Altså, vad vil det si at bild og tekst er ryddig i forhold til hverandre? Hva vil det si at musikkbrukene er forsterkende og ikke forstyrrende, for exempel og prøve å få dit å aktivt kjenne igjen disse positive trykkene. Mm. Hvordan får dere til at de fikserer på det faglige og ikke det tekniske? For jeg ser jo for meg elever kommer inn i denne settingen her, i en hverdag der musikkvideoer og sånt er viktig. Så tenker jeg at fonter og musiken kanske blir hovedfokus hos enkelte foran de faglige spørsmålene. Har dere noen virkemidler for å, for å dreie svaret på det faglige og ikke på det tekniske? Altså, vi har jo åpenbart også vurderingskjennetegn som går på, på det som ikke er rent multimodale. Altså hva type refleksjon og egne tanker vi er ute etter. Hva type eh, kunnskap de må vise om selve arbeidet vi har. Om det har vært en film eller en bok eller hva det har vært. Så har vi det, men det jeg synes jeg er overraskende, for det har jeg blitt stilt før, akkurat de spørsmålet. Jeg synes det er overraskende hvor lite jeg kjenner det igen i elevarbeidene mine. Det er väldigt lite flash i Det mer sånn at jeg må si dra på lite. da. Vær mer gøy og tenk litt mer publikumsvennlig. For veldig ofte så är det liksom bare Problemet med er mer det at det er liksom tre små bilder som er klumpet sammen opp i et hjørne og noen tekst som ikke passer helt til, og, og sånn. enn at det er disse store videoproduksjonene som, som man tenker, er enig man tänker at de har den kompetensen. Men jeg synes ikke at jeg ser det så mye. Føler du at dette er mer motiverende for elevene enn standard skrive en typ rapport eller en anmeldelse av denne filmen? Eh, mm. det er klart at det är eh det är i alla fall differentierande. Jag tänker at mange av de eleverna som som traditionellt sett har fallt av med såna stora textliga uppgifter, de har en större möjlighet att få visst sig fram i det här typet av uppdrag när de får på något vis eh en annan kompetens än att bara en text för statusutskott med avsnitt liksom. um, Och så tänker jag att det motiverande för den gemensamt att många där är ting de de känner för vardagen sin som de kanske allredig gör en form för på fritiden så. Ehm uh, ja, och så tror jag att uh, som sagt att man får med personlighet i arbetet. Jag tror att det har möjlighet att visa ni mer av ehm uh, av sig som ju uh, jag tänker är en fordel fremfor at de leverer generiske ting der de kunne ha kopiert sidemannen eller levert sammen som store søster gjorde for tre år siden, liksom, så tvinger man de til å levere individuelle ting. For det må faktisk være en del av de i arbeidet. Mm. Men så til når oppgaven til elevene er levert, hvordan vurderer du elevenes insats og produkt når du mottar de multimodale tekstene? Det kan, det kan selvfølgelig variere, og ofte lar jeg elevene velge litt selv. Hvordan har dere lyst til at denne oppgaven skal vurderes? Men oftere og oftere så ser jeg at både eleven og meg eh, synes det er fint at, både at det går litt fort, men også at vurderingen er multimodal. Så det jeg har begynt å gjøre mest, er at mens jeg ser på produktene til eleven, så noterer jeg ned mine umiddelbare tanker i stikkord. Och så spelar in en video där jag har fördelningskänne tegn fram på skärmen så eleverna kan se det, men så snackar jag. det är ganske sån omedelbart som sagt att se något om, nu Nå har jag sett på arbetet ditt och jag tänker att detta detta detta har du fått till fint och så eh noen tips till nästa gang, eller tips till liknande arbete i andre fag, det er sån och sån och sån. Och så blir det en 2 minuters film kanske. Så, neste gang vi møtes i timen får jeg eleven til å høre på opptaket, se på filmen og skrive ned med egne ord hva jeg har sagt at det har fått til, og hvilke tips jeg har gitt til Det er både fordi at da eh, må de høre på tilbakemeldingen min. Det er ikke noe de kan liksom lese første del og tenke ja, ja. de må høre heller, og i tillegg så må de eh, bli bevisstgjort på Sen är altså de det en linesprocess. Alltså det är nätt att förhålla sig till vad vad det faktiskt gick og och vad är som är tips vidare. Och så har vi ofte en samtaletta på. Vi ser att de inte är eniga i det det har skrivits, så måste vi ju snacka om vad vad så det här. Varför Hvor, förstod du det är inte sånn? Var det mig som var otydlig kanske? Mm. Tusen tack Ingrid. Till slut har du något tips til lärare som önskar att få ta detta här i egen undervisning med egne elever? Ja, altså for det første så er det jo eh, snakk med elevene og få de på banen. For eh, selv om de ikke alltid leverer eh, glittrende multimodale kompositioner selv, så har de ofte ganske mye peiling på vad som finns og hva de selv synes er bra og interessant å se på. Så i hvert fall i, i liksom arbeidet med å finne modelltekst og eksempler og sånn, så gjerne spør elevene selv, for de har ofte en oversikt som ikke alltid vi lærere har. Uh, I tillegg så vil jeg råde til å bruke kollega-fellesskap. Bruk kunst- og håndverkslærere, eller andre typer lærere som kanske har mer sånn spisskompetanse enn det noen av oss fikk i lærerutdanningen i hvert fall, på, på akkurat disse visuelle tingene og, og sammensetning og sånn. Um, og så er det å, å bruke egne erfaringer. Tenk litt sånn det du har lært en norsk og lærer, men kanske ting du har för fritja alltså ting som kan kännas helt upplagda det är generalnys det för elever all bevisstgöring är bra och bara det att säga si att uh, det bilder du har på skärmen det må passa sammen med det du det vi hör att du fortæller bara det är enligt nordens en selfölge för alla i alla fall åttonde klasselever så så stol på att man har nog och kommer med och så så hører jeg med andre. Bruk kompetansen i kollega Då mm. Da sier jeg tusen takk for at du vil ledere dine praksiserfaringer. Bare hyggelig.